Вона обіймає свого чоловіка та обіцяє повернутися якнайшвидше. Це жителька Каплох Тетяна. З міста, яке окуповано російськими військами, жінка разом з родиною виїхала у квітні. Три місяці жила у Запоріжжі, але разом із двома маленькими дітками, однорічною Машею та шестирічним Дмитром, нині вирішила їхати далі. – Ви їдете довше, Машна? – Поки так. на Ізраїль. Поки так. Їдемо до Пшемишля, а потім до Ізраїлю. Поїдемо спочатку у гості, а потім будемо дивитися за обставинами. Шкіл немає, садочків немає, лікарні немає. У пологах важка ситуація. Продуктів немає – стріляють. За місяць сподіваємося назад. Квитки вже є. Головне, щоб було тихо і спокійно. Надія та Анатолій також із полог. Подружжя їде до доньки до Німеччини. Про своєрідне місто не можуть згадувати без сліз. Праця. Вони десь у Запоріжжі? Ні. там Брат там залишився. Йому 71 рік. Ми приїхали до Запоріжжя, побули тут трохи, а тепер їдемо далі. Від доброго не тікають. Потяги із Запоріжжя до Пшемошлях їздить щодня. Цей маршрут відкрили на початку червня. У складі поїзда 10 вагонів – це близько 400 місць. І вільних майже ніколи не буває, розповідає провідник потягу Віктор Бущак. Більшість пасажирів – жінки разом із дітьми. Мами з дітьми їдуть, і коли батьки зустрічають, вертаються, це найбільше запам'ятовується, коли родина повертається до батька. Люди, які відсюда уїжджають, які вони мають в цьому потребу, і вони не просто уїжджають з війни, люди, які проживають Виходять із вакуумної місць -міс. в основному тут їдуть жіночки з дітьми, ви саме бачите, чоловіків дуже мало і так саме зараз у нас 100% завантаження потягу. Глядачи. І на зворотньому повертаються теж жіночки і діти, які, мабуть, ще і рано ще повертаються. Але вони там виїжджали, спілкуються з ними, вони виїхали в лютому місяці. Чотири місяці вони знаходяться там. Це дуже довго, ну, дуже довго і дуже тяжко. Дуже. Люди всікати, ми хочемо додому. Як не тяжко в нас тут, то ми хочемо додому. Окрім потягу Запоріжжя-Пшемишель, евакуюватися люди мають змогу і безоплатно. Так, наразі є у нас евакуаційний не потяг, а евакуаційні вагони, які чіпляються до поїзда 120 Запоріжжя-Львів щоденно. Кількість вагонів – це від 3 до 5, в залежності від кількості пасажирів, які у нас відправляються та сідають на шляху прямування поїзда. Середня відправлення у нас пасажирів в евакуацію в цих евакуаційних вагонах близько зараз 100 чоловік, десь так. Це значно менше, ніж було на початку війни, бо та цифра тоді складалася від 3 до 10 тисяч за добу. За словами Тетяни Завіщаної, з початку війни середньодобове відправлення потягів скоротилося втричі. Зокрема, закритими залишаються маршрути, які прямували на південь країни. З 26 липня буде поновлено курсування потягу до станції Ужгород, котрий до цього прямував лише до Львова, а з 29 липня почне курсувати потяг Харків-Одеса. Юлія Сена Андрій Арьонов, новини на суспільному. Запоріжжя.